Hej på dig og hjertelig velkommen som student på IKT for lærere innføring i IKT. Eller som fra med nå så kommer vi til å kalle dette studiet for IKT-MUK. Hjertelig velkommen på dette studie på 15 studiepoeng som undervises på Høgskolen i Østfold i høstmesteret 2021. Jeg heter Magnus Nohr, er fagansvarlig for dette studiet, og med meg så har jeg med mange dyktige mennesker i teamet som underviser dere. Det er Sonja som er faglærer, og det er Louise som er faglærere. Så på veiledning kommer du til å møte Ole på dagtid og Annette på kveldstid. Og Magnus Johansson han er ekstern sensor i tillegg til oss faglærere i kurset. Det er måter du kan ha blitt student på dette studiet. Det ene måten er den tradisjonelle måten å søke før 1. mars og få opptak på hele studie gikk til for lærere. Det andre alternativet er at du har søkt om fleksibelt opptak og kommet inn på studie i perioden mellom 1. maj og 15. september. Uansett så er dere en klasse og undervises sammen online i dette nettkurset vi har. Mange spør om hvordan jeg kan jeg vite om jag har fått opptak eller ikke, og det gjør det at du får en mail fra Høgskolen i Østfold som bekrefter opptaket ditt. Og hvis du ønsker å ha med deg flere kollegaer fra jobben, så er det fremdeles mulig. Siste frist for å søke, som sagt, 15. september. Og da tar det cirka en uke før du får opptaket med et annet lite hint som du kan få i forhold til om du har fått opptaket eller ikke. Det er om du får en SMS fra høyskolen i Østfold. Og hvis du ikke har vært student här tidligere så er dette måten for å få tak i brukerne av passordet for å få tilgang til læringsressursene i dette kurset. Du mottar en SMS som ser ut noe sånt noe som dette. Og så går du in på denne siden og hvis du ser ganske langt nede på siden her så trykker du på nye studenter eller ansatte. Underår du kryker da in på denna sin fra it drift på Høyskolen i nøstål, så kommer du in i en pros process där du først trycker på ny myker O da kommer du opp i bildet som du ser i mitten här. O så tryker du videre med og få en engangskode på SMS, skriver in den engangskoden og så må du op ett passord. Og vær opps på dette her at den er ganske krevende dette passordet. Du må egentlig skrive in til det blir grønt i denne demo-vinduet som du ser nederst til høyre her nå. Og du må skrive inn to ganger dette passordet. Og det må ha mange ting. det må ha store og små bokstaver. De må ha tall og gjerne og så videre. Du ser det enkelt når du lager det i denne appen her det at i det, det blir grønt da er det godkjent. Så når du har fått tilgang til brukerne med passord, da kan du gå til kioffinstructure.com. Når du logger på der, så får du tilgang til all pensummet i kurset. Og i dette kurset her er det ingen bøker du må kjøpe. Alt du trenger for å studere, det finner du gratis inne på den adressen. Vi kaller dette studie for en MOOC. MOOC det står for Massive Open Online Courses. Og hvis vi skal oversette det til norsk så kan vi si at det er et stort nettkurs som kan takle mange studenter. Vi kommer til å bli et sted mellom tre til 500 studenter på dette kurset i høst og det betyr at man må studere på litt andre måter og vi må veiledere litt fram på noen andre måter enn det som er vanlig i tradisjonell undervisning. Vi tror du kommer til å bli fornøyd på oss med dette studiet. Dette baserer vi oss på statistikken fra tidligere kurs. IKT-MUK gikk første gangen 2014 og vi har en god erfaring med å gjennomføre disse kursene og studentene er gjemt over ganske så fornøyde faktisk så mye som 95 av studentene sier at de enten er svært godt fornøyd eller fornøyde med det totale inntrykket av disse nettkurser. På MOOC på verdensbasis så er det et stort frafall og der skiller disse MOOCene på Høgskolen i Østfølge seg ganske drastisk fra resten av verden. For traditionellt så er det 75 av de studentene som starter opp som faktisk også fullfører dette studiet. Studiet IKT for lærere er delt opp i 2. Det første er innføring IKT på 15 studiepoeng som vi kan se si er på en måte IKT grunnmuren. Og så er det selve Huse og det er profesjons fag digital kompetanse og det er studiet bruka bruk av IKT som vi underviser i vår semesteret. Hvis du ikke har fått opptak til dette enda, så er det fremdeles mulig å søke seg inn fleksibel til dette studie i perioden fra 1. december til 1. februar. Vi tror at du kommer til å bli kjempe fornøyd med dette studiet og hvorfor det. Jo, for det første så er det et asynkront nettkurs. Det er sånn at selv om Halden er en koselig by, så må du aldrig besøke Halden for å verken studere eller å ta examen. Her er alt online og på nett. Du bestemmer selv når du skal studere. Men vi må si med en gang det er viktig å prøve å strukturere arbeidsdagen når alt blir så fleksibelt som det er i dette studiet. Det er jo at høyskolen i Østfold de tilpasser sig etter din personlige timeplan. Men det er viktig at du setter av timer til å faktisk studere. Video er en sentral resurs i dette studie. Her vil du møte mange så sagt det så mye som over 250 videoer der vi underviser dig i korte sekvenser. Og tidligere studenter har vært ganske fornøyd med denne måten å studere på. Du kan i veldig stor grad studere på egenhånd uten å nødvendig vis har tilgang til oss som lærere hele tiden. Og hvorfor tror vi dette passer så mange? Jo, for det er sånn at hvis du for eksempel stopper opp eh, og syns ting går for fort, så kan du spole tilbake og ta det om igjen. Hvis du tenker at, vet du hva, dette kan jeg fra så er det mulig å spole seg litt fremover i studiet. Og kanskje noe av det viktigste er pauseknappen. Det så trykke på pause for å reflektere, hm, vad lærte jeg her nå, eller ta dine egne notater, eller det å stoppe opp og diskutere sammen med andre. Gjennom det meste av din studietid så gjetter jeg på at klasserommet ditt har sett ut noe i nærheten av det du ser til venstre, enten som når du studerte selv eller nå som lærer. Jeg skal ikke fornærme noen, men det er hvertfall det absolut vanligste. Og når du ska studere på nett så må du ha en litt annen studieteknikk og vi anbefaler deg absolutt å ta en titt på denne videon som du finner i forkurset der vi lærer deg litt om hvordan du ska bygge opp din egen video baserte studieteknikk nå når du studerer online. Hele 97 av studentene våre sier at tekstene, videoene, oppgavene og quizene som disse studier er bygget opp av, i stor grad egner seg godt for å studere på egenhånd. Men jeg vil også ta et slag og se si at det er veldig lurt å studere sammen med andre. Det blir jo litt kjedelig å sitte og bare være sig selv og kontakt med oss veiledere, så jeg anbefaler på det sterkeste at du får deg en læringsvenn eller to. Og det er sånn at alle oppgavene i dette kurset er individuelle så det er veldig viktig at dere ikke leverer den samme oppgaven. Men det er veldig nyttig å pushe hverandre og ha noen å diskutere med når man gjør oppgavene. Så allerede i forkurset så driver vi på en måte en datingtjeneste där vi prøver at du skal få noen venner å studere sammen med. Så i forkurset så er det en oppgave og det er den første oppgaven jeg anbefaler at du skal gjøre. Der skal du sette upp en timeplan for når du har tänkt å studere uke for uke og så må du fortelle oss om du har tenkt å studere sammen med andre eller alene og så må du si hvorfor de har tatt disse valgene. Vi anbefaler deg å få deg en læringsvenn en som fungerer er skrudd sammen litt sånn som deg nå kan studere på samme tider av døgnet på samme dager for exempel studerer du på dagtid eller kveldstid på kveldstid er det tidlig kveldstid eller skal du vente etter barn har lagt seg og så videre og skal du studere i helger og så videre. Få noen som har den samma syklusen i forhold til å studere som dig det anbefaler vi på det varmeste altså. Det er så nyttig å ha noen å diskutere dette sammen med, og en del av oppgavene, de skal også gjøres sammen med andre. Men da står det veldig klart i oppgaveteksten at dette er en samarbeidsoppgave, og at dere da kan levere den samme oppgaven. For deg som enda ikke har fått opptak så er jo dette er tilnærmet gratis kurs. Det koster 600 kroner som det koster i alle kurs på høyskolen i Østfold i så kalt studentavgift eller semesteravgift där du betaler for å være student dette semesteret. Og det er da også tilsvarende sum i vår semesteret hvis du ønsker å bli videre med til pedagogisk bruk av IKT, IKT PedMuk. For å få opptak på studiet så må du ha bestått videregående skole, såkalt å ha studiekompetanse. Husk på å gå inn på studentwebb og godkjenn studieplanen din. Det er på måte, den måten du går inn og sier ja takk, jeg ønsker å bli med på dette studiet. Og også her inne på studentwebb her finner du muligheten for å betale semesteravgiften. Og det anbefaler jeg å gjøre så raskt som mulig for å få tilgang til det faglige innholdet i dette kurset. Ofte så får vi spørsmål om hvor lang tid trenger jeg på å studere dette kurset og da er det sånn altså studieplanen sier at det er 20 timer i som går i eller og vi tar ikke noe hensyn til hvordan hverdagen din ser ut ellers. Dette er normert tid i Norge på 15 studiepoeng. Men som du ser av statistiken fra forrige kull, så er det langt fra alle som studerer så mye. Her avhenger det selvfølgelig av vad som er din forhåndskompetanse, vad du kan fra før når det gjelder IKT og læring, når du kommer in i studiet. Og vi kan se ut fra statistikken her at gjennomsnittet bruker 7 til 8 timer i uka. Noen bruker mindre, og noen bruker mer. Her er et par viktige datorer i studie. Fra og med 9. august da starter veiledning opp og er tilgjengelig for dere og vi lærere vi er på og svarer i Canvas og på Facebook. Fra 1. juni til 15. september er det mulig å søke om fleksibelt opptak. Og siste frist for å levert absolutt alle oppgaver i dette kurset det er 15. november klokka 14.00. Kurset bedømmes bestått ikke bestått på 15 studiepoeng og alle oppgaver i kurset skal leveres. Det er også i hver modul en multiple choice oppgave. En flervalgs test og denne flervalgs testen der skal du ha 80 prosent riktig og den har enten 10 eller 20 spørsmål på slutten av hver modul. Og dette her er egentlig litt sånn hjelp til selvhjelp. For underveis i hver modul så vil du få fem og fem spørsmål for å kartlegge om du har lært det du skal lære så langt i denne modulen. Og det er akkurat de samme spørsmålene som du får igjen i sluttesten. Underveis i modulen ja da får du vite hvorfor et svar du svarer eventuelt er feil eller riktig. Det får du ikke gjøre i sluttesten. Men en god måte å forberede seg til sluttesten det er jo rett og slett å ta disse underveis fem og fem spørsmål da, omtrent som kommer gjennom modulen. De er helt frivillig. Det er veldig lurt å ta med seg for på en måte sjekk hva jeg har fått med meg det som vi forventer at du skal lære så langt i denne modulen. Og for åretens skyld sluttesten i hver modul kan du ta hvor mange ganger du vil og det er den som er det beste resultatet som lagres i Canvas. Vi har satt upp en semesterplan for vi vet at for de som jobber gjemt og trutt de er de som kommer seg gjennom disse studie. Dette er ett studie som ikke egner seg for skippertak for i dette studie har vi 54 forskjellige oppgaver. Det er 10 av de er multiple choice oppgaver i til sluttet av hver modul. Så hver enkelt modul inneholder en god del oppgaver. Og her er det mye å gjøre, men jeg kan også love deg at det er veldig lærerikt. Vi ønsker at dere skal prøve å følge den planen vi har satt opp. Det er i hvert fall våre helt klare anbefalinger. Det er sånn at vanligvis er det 50-60 prosent av studentene som følger den planen vi sätter setter opp. så er det kanskje en 10 prosent som faller av og, og, og ikke som velger å gjøre de sitt eget tempo og likevel fullfører. Og så er det veldig ofte de som ikke kaster seg på dette her med en gang. Det er de som er i 25 prosentene som ikke fullfører studiet. Og nå skal du få en kjempestor gullerot av mig. Fordi at hvis du gjør for eksempel modul 1. Hvis du leverer alle oppgavene i modul 1 i løpet av uke 35 som vi har satt opp på semesterplanen. Da skal vi rette den oppgavene du har gjort i uke 36. Og hvis oppgavene dine blir underkjent, så skal vi fortelle deg hvorfor, og vi skal eh, i tillegg gi deg nok en mulighet til å levere på nytt igjen etter å ha fått disse tilbakemeldingene oss. Vi kaller dette et sikkerhetsnett. Det vil si et sikkerhetsnett der vi sørger for at ikke du kommer til slutte eksamen, og så er det en liten ting som gjør at du ikke står i studiet. Det er selvfølgelig helt opp til deg. Du kan levere alt 15. november hvis du vil, men det anbefaler jeg absolutt ikke. Prøv heller å være litt i forkant enn hele tiden å strebe sånn i etterkant i studiet. Det er i hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått fra tide studenter som sier at det er veldig lurt å ligge litt i forkant når man studerer dette kurset. Innleveringer av oppgaver i dette kurset, det skjer i Canvas. Og Canvas, det er LMS-et for dette kurset. Og LMS, det står for Learning Management System. Hvis du går in i Canvas, så vil du få tilgang til alt som er av pensum, og det er altså här også du leverer oppgavene i kurset i noe som kalles for Speedgrader. I Canvas vil jeg også komme med en del kundgjøringer. Det er ikke sikkert jeg kommer med kundgjøring hver uke, men kanske hver andre hver tredje uke som er praktisk informasjon, en informasjonsfilm som jeg kommer til å gi den informasjonen som du trenger for å studere. Det handler litt om vad som har vært vad som kommer de neste uken og så videre. Så det er veldig viktig att dere ser disse informasjonene når de kommer. De vil også publiseres i eh, Facebook gruppa til kurset. Eh, så er det sånn at diskusjonsforumet det er et veldig viktig verktøy i dette studiet. Når du lurer på noe faglig så har vi laget et diskusjonsforum som er delt inn i ti moduler pluss en for generelle spørsmål. Så hvis du lurer på noe så er arbeidsmetoden les igjennom se om noen andre har svart på dette tidligere eller fått svar tidligere. Det kan hende at enten med studenter eller vi faglærerne har vært inne og svart på dette allerede. Hvis de ikke er stilt tidligere så stiller du inn spørsmålet. For eksempel er det knyttet til presentasjon så går du in på diskusjonsråden for modul 3 presentasjon og så stiller du spørsmålet ditt der. Og jeg og teamet mitt vi kommer til å svare så rast og så godt etter beste revnet til dere. Jeg kan allerede nå si til dere at jeg er dyslektiker, og jeg får allerede unnskylde for alle de skrivefeiler jeg kommer til å utsette dere for dette semesteret. Jeg er nemlig veldig glad i å svare med video. Enten screencast-video eller talking head-video, sånn som jag står med her nå, og rett og slett snakker og forteller dere svaret inn videre. Så er det sånn at når vi har så mange studenter som det vi har, så kan vi ikke basere oss på at dere sender oss personlige meldinger. Enten om det skulle være på e-post, om det skulle være som melding på Canvas, eller om det er en melding på personlige meldinger på Facebook, så besvarer vi ikke disse. Det er rett og slett ikke for å bare være vanskelig dere, men når du har så mange studenter, så må det være skalerbart. Så når jeg svarer på et spørsmål så svarer jeg ikke en jeg svarer kanskje 200 som lurer på det samme spørsmålet. Så jeg ber at det har forståelse for det, og at man faktisk stiller spørsmålene i riktige kanaler. Og litt om hvilke kanaler som skal hvilke type spørsmål. Vi har en Facebook-gruppe. Den er frivillig å være med på, men vi vil absolutt anbefale dere å bli med der. Der kan dere stille generelle spørsmål om kurset. Men hvis du har typ hvordan setter jeg inn et bilde i Word Magnus så hører dette helt klart til en oppgave i modul 2 eh, og da er det i Canvas i diskusjonsforumet under modul 2 som du skal stille dette spørsmålet. Grunnen at vi ikke kan svare på dette i Facebook det er at vi får så mange spørsmål på Facebook at det spørsmålet er kanskje langt nede i fiden når en ny student lurer på dette. Så vi må bedre om at diskusjonsforumet der stiller dere generelle spørsmål hvis dere ikke vil være på Facebook eller så bruker dere Facebook til å stille generelle spørsmål, og så stiller dere faglige spørsmål i diskusjonstråden, knyttet til den modulen som du har en utfordring med. Som jeg nå har sagt, så skjer jo veiledningen først og fremst da i diskusjonsforumet i Canvas. Men skulle det være en krisesituasjon av noe slag som ikke passer si om diskutere i det åpne felleste rommet i dette kurset, så finns det en e-postadresse. Og det er på måte den eneste e-postadressen dere kan få svar på. Det er iktmuk alfakrøll hiof.no. Der er det ikke én person, men hele teamet som sitter og svarer på eventuelle spørsmål. Men jeg håper at dere gjør terskeren høy før dere benytter den adressen i forhold til at ting skal være skalerbart. Nå høres så detta her kanskje veldig strengt ut i all verden. Skal det ikke hjelpe oss i det hele tatt da? Jo, vi prøver veldig raske med å svare på spørsmålene deres døgnet runt i forhold til når du stiller i, på Facebook eller i Canvas. Men vi har en annen veldig viktig tjeneste i detta kurset, og det er video Faktisk hele 25 timer i uka så er vi tilgjengelig for å hjelpe dig personlig. Og det gjør vi gjennom en tjeneste som heter Whereby.com. Og hvis du går inn på denne adressen som heter whereby.com slash ja da kommer du inn i et videoverktøy. Og dette videoverktøyet, det anbefaler vi deg å bruke enten Chrome eller Firefox. Og når du kommer inn så må du trykke tilat bruk av både mikrofon og video. Og dere må også trykke på å banke på eh, ved å trykk inn der, for her er det en virtuell kø, og du vil forhåpentlig få hjelp ganske raskt. Og jeg vil gjøre et slag for denne veiledningen. Alt for mange studenter venter alt for lenge. I høstferien i fjor så hørte jeg sammen studenter som var på besøk innom veiledning og sa, å hvorfor i all verden har jeg ikke brukt denne tjenesten tidligere? Det hadde vært så mye enklere, og det tror jeg er noe visdomsord å bringe dere i starten av et studie, i stedet for å sitte i huet når det er studenter alene på nett. Eh, bruk oss, vi er tilgjengelige her, og vi er her bare for å hjelpe dig. Og du kan besøke oss på veiledning både på dag og kveld og i helgene. Følgende tider gjelder vi har veiledning hver dag fra klokka 11 til 1, mandag til fredag. O vi har veiledning på kveldstid hver dag fra søndag til torsdag fra kl 18 til 21. Erfaringsmessig så har vi sett at veldig få studenter studerer på fredag kveld og på lørdag. Derfor har vi valgt å ikke ha veiledning i disse tidene. Hvis du har tekniske problemer av typ ikke får bruker deg med passord og sånt til å fungere, så kan du kontakte IT-vakt på dette telefonnummer eller denne e-postadressen. Dette handler altså om for å komme i gang og bli student. Men etter det så er det faglig veiledning som går gjelder for allt som har med ting knyttet til selve studiet å gjøre. Når du er student hos oss, så anbefaler vi deg at du har en PC av nyere dato og det vanskelig å si hva som er nyere dato. Det er en god del video og sånne ting som er krevende for maskinvaren for å bruke dette studiet. Sånn generelt så vil jeg si at hvis en PC er 4 år eller eldre så er den i gamleste lage. Du vil få et mye enklere studie for vi bruker ganske mye programvare som krever både prosessor, kraft og ram og så videre i dette studiet. Så du får et enklere studie hvis du studerer med en kraft dere PC. Mange av dere er lærere og i jobb, og her er det sånn at dere må nesten prøve å være administratorer på egen datamaskin hvis du har en jobb PC som du spør om å få tilgang til å få installert den programvaren som du kommer og bruker. Og så er det en annen ting også, vi anbefaler deg å en egen bruker i den grad du har rettigheter til det på din datamaskin, som du kaller det samme som brukernavnet ditt på Høyskolen i Østfold. Dette er det at du ikke skal blande my så mye mellom privatliv, jobben din og studiene. Så når du bruker Høyskolen i Østfolds kontor, så er du ikke logget in på den samme brukeren på datamaskinen, slik som du ellers gjør når du er på jobb. Hvis du trenger hjelp til dette så kontakter du oss på veiledning og så skal vi hjelpe deg med det. Vi anbefaler at du har operativsystemet Windows 10. Det er helt klart det beste og det er det som har vært de siste 4-5 årene på de fleste PC. -er. Og så er det mange av dere som nå sitter og tenker hva med Mac, iPad, Chromebook og så videre. Og du kan sannsynligvis bruke disse datamaskinene i studiet, men hele studiet er lagt opp mot bruka PC, så godt som alle disse opplæringsvideoene vi har laget, den viser hvordan programvarer fungerer på en PC. Og vi har rett og slett ikke ressurser til og kompetanse til å også gjøre dette på Mac og Chromebook og iPad og så videre. Vi jobbet masse de siste årene på å prøve å gjøre dette studiet dings avhengig, og med dings mener jeg er en type datamaskin, så det er alltid opp til deg. Du kan bruke hvem datamaskinen du vil til å løse oppgavene, men du må kunne løse oppgavene. Og det er nog 90 kan du gjøre på hvem som helst device, men det finns en 5-10 av programmen og funksjonene i dette kurset som krever at du har en viss spesiell type PC, vil jeg anbefale. Så vi ha en, hvis du ikke er så veldig god og vil ha en pro relativt problemfri studietid, så anbefaler vi å bruke PC. Og er du usikker på å kjøpe en ny PC, så er svaret sannsynligvis det er lurt å kjøpe en ny PC. For dette studiet, det ligger litt i forkant i forhold til teknologiutviklingen, håper vi i hvert fall. Når det gjelder programvare, så er det viktig at dere som studenter har tilgang til Office 365, det vil si Word, Excel, PowerPoint, OneNote, og så videre. Når dere logger på som student på Høgskolen i Østfold på portaloffice.com, så kan dere klikke opp i høyre hjørne og så kan dere installere fem versioner av Office eh, som du må logge inn da på Høgskolen i Østfold-kontoen som du har fått av oss. Det gäller hos Microsoft men det gjelder også, også i forhold til eh, Google. Vi har også en Google-konto som er tilgjengelig for deg i dette studiet. Så G Suite for Education Office 365 har du tilgang til som student på Høgskolen i Østfold. Og så har vi fått strenge regler for GDPR. Og GDPR står for General Data Protection Regulation. Den er egentlig den nye personvernforordningen som er ute etter å passe på dine data. Og for at vi ska kunne passe på dine data så må vi ha kontroll over de. Og derfor må vi kreve at selv du har en Word eller Google konto på privaten fra jobb eller tidligere så er det høyskolen i Østfold kontoen du må bruke fordi at vi må ha kunnet tilgang til å kunne slette ting i samarbeid med dig, når du er ferdig på studiet hvis du ønsker det. Og det kan vi ikke hvis du ikke har brukt kontoene våre. En del ganger i studiet så vil du få muligheten til å opprette en ny bruker, og du må gjøre dette her. Og alle ganger du får spørsmål om dette så skal du bruke Høgskolen i Østfold google konto den til å opprette disse kontoene. Mer informasjon om det kommer knyttet til hver enkelt oppgave det er om. Vi har en pedagogisk programvarepakke som inneholder en del av de programmene dere trenger i studiet. Den er ikke nok bare tilgjengelig for PC. Inne i studiet i Canvas så finner du under moduler så finner du noe som heter pedagogisk programvarepakke, der vises hvordan du kan installere de programmene du trenger, og det er også ganske mange andre programmer som du får tilgang til med serienøkler som du finner inne på denne siden. Da gjenstår det bare for mig å ønske deg hjertelig velkommen nok en gang som student på Høgskolen i Østfold. Jeg håper at du ska få et kjempegodt og læringsrikt semester. Men det forutsetter at du lägger insats i studiet. Får dig gjerne en læringsvenn og prøv å ligge i forkant av semesterplanen. Det er min helt klare anbefaling. Velkommen.